Дев'ятикласник навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова Богдан Мецюк каже, що новому навчальному році у їхньому закладі не набиратимуть 10 класи. Я б хотів продовжувати навчання і погано ставлю, що не буде 10-11 класу, бо я не планував переходити в іншу школу. Богдан разом із однокласником Владиславом продовжить навчання в іншій школі. Засмучений, що не буде в нашій школі далі навчання. Думаю, я зможу звикнути. А якщо ні, то залишилося не так багато часу, всього два роки відвчитись і все. Коли знала цю новину, дуже розчарувалася, хотіла лишитися зі своїми однокласниками, але школа вирішила, що не буде набирати. Класна керівниця 9 А-класу Діана Шпорт каже, що з 32 її учнів третина продовжить навчання у 10-х класах інших шкіл. Більшість поступатиме. Сподівалася, що набиратиму 10-й клас. Але все ж таки мужньо прийняла цю звістку в плані тому, що вважаю, що це новий етап для дітей, вони подорослішують. 34 з 56 закладів загальної середньої освіти Хмельницької громади змінять тип та назву, каже виконуючка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, третій етап трансформації закладів загальної середньої освіти громади триватиме з 2023 по 2027 роки. Зараз буде відбувати Оптимізація саме закладів, які мають на сьогодні статус ліцей, НВО, НВК, ЗОЖ, СЗОЖ. На сьогодні мають бути лише такі типи закладів, як Початкова школа, Гімназія і Ліцей. Початкова школа це перші, та четверті класи, Гімназія п'ятий, трет, дев'ятий клас. І за стандартом нової української школи профільна школа тобто ліцей це 10, -й, 11, й в майбутньому клас. За рік після випуску нинішніх десятих класів навчально-виховне об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова трансформується у гімназію зі структурним підрозділом початкова школа, розповідає директор закладу Андрій Яківчук. Девятикласників випускається цього року три класи. Десятикласників наразі в нас є два класи, тому на наступний рік ми матимемо, якщо я не помиляюся, чотири дев'ятих класи і два одинадцятих класи. Десятих відповідно вже не матимемо. І відповідно четвертих класи ми випускаємо цього року чотири. Зараз важко, важко сказати, скільки будемо мати п'ятих класів, скрізь за все, щоб не мати п'ять. З приводу трансформації виховного об'єднання думки різні, каже Андрій Яківчук. Для власного комфорту нам було б добре залишитися так, так і ліцеєм з гімназією і випускати надалі, але коли говорити про, про громаду і про дійсність реалізації тої реформи, це є, в принципі, правильним. Цьогоріч не набиратимуть п'яті класи у гімназії номер один імені Володимира Красицького, розповідає директор закладу Святослав Ратушняк. Якщо попередні роки ми набирали по три п'ятих класи і по три десятих, то в цьому році ми традиційно три десятих класи, які у нас є зараз дев'яті, і додатково ми ще будемо набирати три десятих класи. За словами Святослава Ритошняка, впродовж кількох наступних років вони зменшуватимуть кількість класів середньої школи і нарощуватимуть з десятого по одинадцятий, а далі – по дванадцятий класи. Ми плануємо також змінити і суть, і зміст, і назву закладу на науковий ліцей. Ці зміни треба було проводити ще років 10-12 тому, коли була запланована 12-літня школа. Адже це не просто зміна вивіски, це зміна суті і змісту навчання. У Хмельницькому 39 закладів загальної середньої освіти. П'ять з них – початкові школи – вже приведені у відповідність до закону, каже Ольга Кшановська. В місті ми будемо мати 15 гімназій і всі інші будуть ліцеями в місті. Ми будемо мати в мережі три чистих ліцеї. Що ми формуємо під словом «чисті ліцеї» – це ті, які будуть мати лише 10 11, в майбутньому 12 класів. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтахова, Суспільне новини, Хмельницький.